Teď bydlím tady v Praze, bydlím ještě s rodičema. V Praze. Praha Žižkov. Teď bydlím v Praze. Teď, teď bydlím v Texasu. V Austinu. Teď bydlím v Austinu.